البيبي ساوبنا على الكتب مش عاوز يدينا كتب فيا بقى لما نشوف بقى الريس بتاعك هيعمل معاك براحتك خلي بالك وخليك شاهد البيبي ساوبنا على كتب واحنا مركبين شرايح ورايحين جايبين وراه ماشي هنكلم الرئيس بتاعك ويتصرف معك يا حبيبي ومش عاوزين نشتكوا كتب أصلا